Notepad tekstieditorin Lataaminen ja Asennus. Hae hakukoneella sanalla Notepad ja siirry osoitteeseen notepad++.org. Siirry kohtaan Download ja Lataa 64-piittinen versio ohjelmasta. Tupla-klikkaa Asennustiedostoa ja asenna ohjelma vakioasetuksilla Ohjelma on valmis käytettäväksi. Saat syntaksikorostuksen näkyviin tallentamalla tiedoston muodossa HTML, CSS tai JavaScript. Voit myös vaihtaa vasemmasta alanurkasta tekstityypin halutun merkintäkielen mukaiseksi napauttamalla hiiren oikealla painikkeella.